Høsten 2018 var jeg på en av de foredragene som har inspirert mig mest som mooc genom gjennom tidene. Det var med Barbara Oakley, og hun holdt et foredrag som heter How to create successful online learning videos and programs. Et meget stimulerende foredrag. Det utfordret mig på to av mine forutinntatte oppfatninger spesielt. Det ene var green screen videoer. Jeg hade tidligere tänkt at Magnus Nord som spreller rundt på en green screen vil forstyrre budskapet heller enn å forsterke det. Og det andre som utfordret min virkelighetsoppfatning i forhold til det jeg driver med, det var lengden på undervisningsvideoer. Og det er dette som denne videon kommer till å handle om. Barbara Oakley hun er en av verdens mest suksessfulle MOOC-lærere. Eh, hennes eh, MOOC, eh, Learning How to Learn, er nå eh, en av de den, den er nummer tre på topplista over Coursera MOOCs. Og når hun er såpass suksessfull, så må jo lille Magnus på Høgskolen i Østfold han også revurdere sin virkelighetsoppfatning. Eh, jeg skal nå eh, gjøre det som jeg kaller for, for self explanation, altså bruke teorien om å forklare til mig selv for å kanskje forstå artikeln bedre, og så inviterer jeg dig med på løpet. Ett lite eksperiment fra min side. Eh, artikeln som det er snakk om här det heter The Myth of the Six Minute Rule. Students engagement in online videos. Da ska jeg jo først fortelle at i 2014 så skrev jeg en masteroppgave sammen med Magnus Johansson som het Hvordan opplever studenten lærerens egenproduserte video som læringsressurs. Det er bakteppe. Så jeg har vært veldig inne i denne materien. Og det som ble liksom epokgjørende for meg, og sannsynligvis for mange andre, var denne artikkelen her fra Guo med flere. How, uh, how video production affects students engagements in a empirical study of MOOC videos. Denne artikkelen den hadde en så gigantisk emperi at jeg på en måte tilsidesatte min egen forskning. Og bare aksepterte at hvis du jobber med en emperi på 6,9 millioner videovisninger og 100 000 avvis av studenter i kursene dine, så er det så stor emperi at mine 550 studenter i undersøkelsen, de betyr på en måte ingenting. Så de valgte jeg på en måte å sidesette. Men nå, via denne artikkelen jeg skal titte på nå, så får kanskje min egen forskning en liten revansje. La oss se. Jeg skal nå bla meg gjennom mine notater som jeg har gjort i OneNote. Artikeln ligger til venstre og mine notater ligger til høyre. Og merk, det er like mye til meg selv jeg snakker som jeg snakker til dig. Denne myten om seksminuttersregelen, den stang, stammer da fra GUO-artiklen. Og personer som mig og andre autoriteter, de har da gjentatt den så mange ganger, denne regelen, at den på en måte har blitt en lov. Så selvforsterking gjentatte ganger, så snakker det veldig om sektoren innenfor utdanning om denne seksminuttersregelen. Og den regelen, den er helt klart fornuftig den i forhold til kvalitet på produksjon, altså det er vanskelig å holde en høy produksjonskvalitet når du skal jobbe over lange, lange minutter som 45 minutter. Da er det enklere å holde seg etter korte videoer og få høy produksjonskvalitet. Og så er det da selvfølgelig kvaliteten på budskapet. Jeg merker jo helt klart at det er mye bedre når jeg fikserer på korte videor, enn hvis jeg skulle snakke i 45 minuter for exempel i en forelesning. Og jeg er en forespråker mot forelesningen på 45 minuter og har alltid sagt at jo, kort, jo bedre. Skal du si noe på 20 minutter så vurder om du skal dele det opp i to chunker på 10 minutter, men forutsatt at du klarer, klarer å starte og avslutte en argumentasjon. Altså hvis du liksom bare tar et klippe for å klippe skyld, så har jeg aldri sagt at det har vært fornuftig. Jeg har sagt at hvis det passer sig med en break, så er det naturlig, men ikke klipp opp for å klippe. Hvis argumentasjonen trenger 20 minutter, så har jeg i for sagt, bruk i 20 minutter du trenger. I den artikeln här så blir det sånn at de setter jo et spørsmålstegn med seksomhusregelen fordi at noe av de mest populære undervisningsvideoene i verden er TED Talks, og de varer som regel rundt 18 minuter. og kortere i og for seg også, men ofte i den lengten der. Og vi mennesker, vi liker å se på film, vi klarer å holde oppmerksomheten på TV-en i to timer for å se en spillefilm. Så eh, sier forfatterne av artiklerne, jeg har også glemt å fortelle forfatteren, det er eh, en Stanford professor, eller en doktor fra Stanford University, som heter Dr. Larry Lagerstrøm, jeg tror han har svenske aner, som har skrevet denne artikeln. Og det første han trekker fram, det er jo at studentene på disse fire store eddekskursene som Gu guartikkelen bygger på, at den type studenter som oppsøker MOOC er kanske litt spesielle. Altså de er, har forskjellige motiver i forhold til hvorfor de går in for å studere. Vi vet jo at en MOOC på verdensbasis har en gjennomføringsgrad på 5%. prosent, men for eksempel på høyskolen i Østfold så ligger vi på over 80 prosent. Og det han sier i artikkelen, det er at disse studentene her, de er kanskje ikke representative i forhold studenter som er dedikerte studenter og ønsker å ta studiepoeng. Og det gjør han et poenget i denne artikeln. For han mener da at disse kan ikke likestilles, disse vanlige MOOC-studentene i verden, og de studentene som ta, ønsker å ta studiepoeng. Hvis vi går nedover her, så prøver jeg nå for å forholde meg til notatene mine som kommer i høyre del av skjermen min. Det de sier her, det er at faktisk 90 prosent av studentene, de ser hele videon i ett av disse to kurser som er på campus, som de bruker som eksempel i denne artiklen her. Det er IT-studier, og det ene er litt mer på grunnleggende nivå, og den andre er på litt mer videregående nivå. Det er typ det vi kjenner i akademia som et 100-kurs eller et 200-kurs. Her er det et 100-kurs og et 200-kurs. Og man ser eh, på at veldig mange ser da eh, nesten 90 av videoen i det ene kurset, og 70 prosent av videoen i det litt mer avanserte kurset. Denne grafen som du ser til venstre her, den viser da i rødt. Det er hvor mange brukere som har sett på en specifik film, Men det blå er hvor mange visninger det er gjort av filmen. Og det vi kan tolke det som er at ja, det er ikke veldig mye mer enn en visning eh, til sammen av den filmen, men av og til så ser studentene deler av videoen flere ganger, og da ser vi at den blå streken blir høyere enn den på figuren. Vi kan også tolke på denne figuren her at studentene ser ikke nødvendigvis hele filmen og det er litt sånn selvmotsigende i forhold til dette utholdelsen med 90 prosent da. Så vi ser här for eksempel at i denne videon som er eksempel så skipper väldigt många av studentene mot slutten av videoen og ser mye mer av den enn starten av videon i detta eksempelet. Så kommer da egentlig denne artikeln frem til at median visningstid for video, altså da har man tatt å att si at du tatt 100 studenter, og den femtigste mellomste målet på mitten. det er da medianen. Og i disse to kursa så er medianen for det enkle kurset at man ser i 12 minuter. og det litt vanskeligere kurset att man ser i 17 minuter. Og jag har ser jo studentene da faktisk ikke hele videon så da er jo guartikkeren på en måte riktig, som sier at uansett hvor lang videoen er, så slutter studenten å se etter 6 minuter. Så her er det jo klart at den ene varer 50 minuter og den andre varer 66 minutter. Så da kan man jo lite seg litt i hovedet. Hvordan mener de da med at studenten ser 90 av videon Vi skal komme tilbake til det om et litt øyeblikk. Så gjennomsnittlig så eh, sier eh, den artikeln at studentene ser 12-13 minutter. Eh, men det som blir det viktige, det er at studentene kommer tilbake igjen og ser deler av videoene. Da syns jeg det blir spennende å ta fram min egen forskning fra masteroppgaven fra 2014. Og her er vad studentene i vår emperi svarte på spørsmålet om eh, eh, eh, vad mener du er passe lengde på en undervisningsvideo. Eh, og det här blir jo da veldig nærme det som den artikeln sier. Vår høyeste frekvens, 42 prosent av studentene, de sa eh, 11 til 20 minuter. Og alle de syv populasjonene av studenter som vi hadde med i vår mastergradsundersøkelse, de gick studie gikk studiepåengsegivende kurs på fem forskjellige campus. Så det styrker jo da egentlig denne artikkelens funn med at jeg har på en måte funnet fram til det samme. Men jeg har på en måte satt det side min egen forskning, fordi at Google-artikkelen var så enorm, enorm en peri. Studentene ser nødvendigvis ikke videoen linjært, har den også funnet ut denne artikkelen. De bruker en speciell videospiller, där de kan hente ut veldig mye data av studentens sæng. Jeg går ikke så veldig mye inn på metoden som har brukt i artikkelen. Da får du nesten lesen selv. Så hvis vi går litt lengre ned så ser vi en annen spennende ting. De har definert to studentgrupper i denne denne artikkelen. Og de kaller det på en måte folk som er i jobb i ett yrke, og så snakker de om de som er fulltidsstudenter. Og det er ikke nok sånn at den, hvis du ser på tabellen til venstre, så er det sånn at de som er i jobb sammen med studiene, det kan jo mye sammenlignes med 78 av mine MOOC-studenter på Høyskolen i Østfold. Veldig mange av de er lærere i jobb. Så det ser att det er litt med flere av studentene som ser 90 prosent av videoen, men det er ikke mye. Det er ikke veldig signifikant, sånn som jeg ser disse tallene her. For den andre gruppa, det er campusstudenter som bor veldig nære campusen som er vanlig i USA. Det vil si at de har ikke veldig langt å gå hvis vi går inn og se live liveforelesningen som også har vært gitt i disse kursene. Så de to populasjonene er relativt like, enten du er campus eller nett-student. Veldig mange av de ser også 90 av videon men i flere omganger. Artikkelen tenker følgende at det kan være at campus-studenten faktisk har valgt å bli nett som er en av grunnene til at disse to populasjonene er så like at den ellers slett dropper og gå på forelesningen og ser på video. En annen tese de har, det er at campusstudenten, den velger å se videoene i tillegg til forelesningen for å forsterke sin egen læring. Og hvis vi da skal dra til konklusjonen av den artikeln så mener de at den seksminutters regelen ikke er valid for studiepoengsgivende kurs. For studiepoengsgivende kurs, det mener artikeln er en ideal lengde på 12 til 20 minutter, men at de tør ikke på, måte, på samme måte som artikeln sier at dette er en generell regel, for de erkjenner at studentgrupper ofte er veldig forskjellige. Og dette synes jo jeg er vår deg i forhold til min egen forskning som sier at 11 til 20 minutter er en ideell lengde på en undervisningsvideo.